Tericianu pune piciorul în prag, cum vrea să oblige să desecretizeze de secretizeze protocoalele cu DNA. Presubliniere dintele Senatului, Celimpopes Popescu Tericianu. A declarat Sumte, se arce de secretizarea protocoalelor încheiate de DNA trebuie făcut cât mai rapid. Adugând ce atitudinea pe care au exprimat-o în acest sens prim-ministrul sublinierei ministrul justiției este una foarte sănătoasă sublinieră-i corect din punct de vedere politic sublinierei juridic. Ceea ce mi se pare mult mai important este luarea de atitudine a prim-ministrului sublinierei a ministrului justiciei. Sublinierei cred că această atitudine pe care au exprimat-o este una foarte senetoasă sublinierei corect din punct de vedere politic sublinierei juridic sublinierei cred că această desecretizare trebuie făcut cât mai rapid. Am văzut ce Ministrul Justiciei s-a angajat să facă lucrul acesta, cred ce subliniere-i ca urmare a declarației făcută de prim-ministru. Cred ce este momentul să scoatem la lumin toate aceste lucruri care au permis să. Abuzurile pe care le sub subliniere tem de aproximativ 10 ani, abuzuri care au dus la încălcarea grava a drepturilor sublinierei libercilor în România, a tuturor categoriilor. Vorbim aici nu numai de oameni politic. Vorbim de oameni de afaceri, de persoane foarte cunoscute din mediul universitar, pentru ceea ce această practică a practica ascultrii telefoanelor pe a sublinierea zisă mandată de siguranță națională subliniere, timp ce recent a fost sancționat sublinierea de decizia curții constituționale. Cred că în momentul acesta avem nevoie de a ne lemuri sub de idei pune o sit foarte strâns pentru ca aceste abuzuri să nu se mai întâmple, de aceea decizia prim-ministrului, a ministrului de justiție, sunt cele care ar trebui salutate, a precizat Tericeanu la RTV, potrivit ager pres. Cât privește poziția dintelui în această chestiune. Patericianu a spus ce e un fel de ap de ploaie. Treba ce posibilit ci are ministrul Justiției, Tudorel Toader, sau prim-ministrul Viorica Hadencil să impun sereii de secretizare acestor protocoale, presubliniere dintele senatului a spus ce sereiul nu este în subordinea axatului. SRI-ul este o structură care funcționează sub autoritățile române. Deci această cerere nu poate fi neglijat de SRI, dacă vine din partea prim-ministrului pentru a desecretiza aceste protocoale. Dar aceste protocoale au fost făcute de sri sublinierei dna subliniere sublinierei, poate sublinierei celelalte parchete. Ministerul Public funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, sub -i Ministrul Justiției, în calitatea pe care o are, este cel care poate să decid de secretizarea acestor protocoale care s-au realizat la nivelul Ministerului Public. De ce trebuie o poziție comună a satului, pentru ce aceste lucruri nu sunt chestiuni care sunt de siguranca naționale sub nicio formă? Ele au alt component subliniere, anume extinderea activităților serii. În trecut, în câmpul justiciei, ceea ce este foarte grav, a susținut Teri el adugat ce aflarea adevărului nu e o povară, este o obligație a tuturor, începând cu presubliniere dintele României, care nu poate să încerce să ascundă aceste lucruri grave, pe care până acum le-a ignorat din motive de interes personal, pentru ce el este produsul sistemului acesta pervertit din România, sigur ce nu am subliniere ca un deget. Numea subliniere tăpt din partea pre-subliniere dintelui la vreo reacție el va încerca tot timpul să acopere aceste lucruri, dar acum nu cred ce mai poate să o facă, a punctat fericit anul. pre senatului a spus ce nu subliniere fie dacă va fi nevoie de constituirea unei comisii parlamentare pe această problemă. Ce e treaba Comisiei Să subliniere ii niciun subliniere piu? dacă va fi nevoie în momentul acesta să-i o comisie parlamentară. Cred ce trebuie desecretizate protocoalele sublinierei. În momentul în care vor fi desecretizate, vom putea să subliniere timp mai mult, mai exact ce trebuie făcut. Cred ce aici un rol foarte important îl vor avea în continuare atât ministrul justiciei, cât subliniere-i probabil că subliniere-i CCR, a conchis nu.